ما نادم عليك ولا على, على الصام نادم على القلوب ما عرف يختار يختار جبت بي جبت عذابي وخسرت اول شبابي وحسافه يضيع عمر ورد خالي ورد خالي ولك ليش بعد شل بسؤالي حلو بس وياي مروا بس مرواياي يفزع <تصفيق> حلو يا الناس الناس, الناس, الناس, الناس, الناس, الناس, الناس, الناس حلو الناس كلها بس مروا بس مرة وياي الحقل القوم ويتني بس مرة وياي بس مرة وياي بسعد وانت ولا نجاد بيعزوني رتب تيملي أشيغ مو موهو قايل وحلم ساعتها حيل تعلقت ساعتها حيل ساعتها حيل تعلقت والله أحلى من عند شفيد والله أحلى من عند شفيد بس قلبي غش عيوني بس قلبي غش عيوني ابويا بس قلبي غش عيوني إيه إيه <تصفيق> كل ما انسعى بفرقاك ريت بمرض انا كلمه الكلمه إيه إيه الكلمه الكلمه كلما انسى فرقاك فرقه قريته بمرض كون لا ينشف ولا طاب مذل يطيبون ولك كل من سعى بفرقاك كل من سعى بفرقاك ريت بمرض كون ولك لا ينجفا ولا طاب مذلل